Poletje je, vroče in čas je, da razkrijem neki trikov, kako ohranjamo svežino v teh poletnih vročih dneh. Počakajte, tako je pokažem. Po nakupu živila čih hitraj pripeljemo oziroma prinesemo domov in jih čim manj časa zadržujemo v vročih vozilih. Tako bomo poskrbeli že za en majčkan delček, da ohranimo njihovo svežino še dlje časa. In predvsem je bistveno, kje in kako jih shranjujemo, pa kar začnimo. Tole pa to moram priznati. Še ne dolgo nazaj sem bila pripričana, da je kumare treba nujno, nujno, nujno shranjevati v hladilniku. Ampak temu ni tako. V hladilniku kumare shranjujemo nekje do tri dni, seveda jih čimprej poskušamo na naribati oziroma uporabiti v eni od jedi, ali pa jih shranjujemo zunaj, na pultu lahko na sobni temperaturi, neki na senčnem delu naše kuhinje. Me zanima, če ste vi vedeli za ta trik. Trenutno sicer ni grozdja še v sloveni, ampak ko bo jeseni, imejte v mislih, da ga ne splakujemo pred ga hranimo v hladilniku. Najbolje je, da ga hranimo v hladilniku, ampak pozor, ne ga prej splakovati pod vodo, ker s tem lahko spodbudimo, da se razvije ples. Jaz najraje nakupujem sadje, zelenjavo in vse te stvari v svoje vrečke, ki jih prenesem samo. In takole jih lepo predstavim. In kaj se zgodi? Vrečko lahko uporabim pri naslednjem nakupu, jo shranim za to namenjeno mesto, slive v tem primeru, pa če so trde, še hranim na pultu, torej neki nasobni temperaturi, seveda ne izpostavljene soncu. Ko pa so mehkejše na otip, pa jih predstavim v hladilnik, zato da bojo zdržale še dlje in bodo pač še dlje sveže. Poleti je obilje borovnic, jagod, malin in drugega jagodičevoja, ampak pozor, Vsoto je jagodičev je hitro izgubi svoj okus. Zato bodimo pozorni in dosledni, da ga hranimo v hladilniku. In seveda, da nakupimo toliko živil, koliko jih dejansko potrebujemo oziroma jih imamo namen porabiti. Če pa nam ne bo uspelo porabiti, pa dejmo to uporabiti v različnih jedeh ali pa to jagodičev jo lahko zamrznemo. Jaz osebno najraje zamrznem kar v, kozarčkih, v steklenih kozarčkih, ki jih imam od prejšnjih nakupov. Seveda, teh kozarčkov ne napolnimo do vrha, ampak pustimo nekje četrtino prostora na vrhu, zato da kozarček seveda ne bo eksplodiral v našem zamrzovalniku. Ste tudi vi, kdaj shranjeval v steklenih kozarčkih? Dajte mi napisati svoje izkušnje spodaj, ker me zanima, kako se je pa vam obneslo shranjevanje oziroma zamrzovanje različnih jedi v steklenih kozarcih. Prijabil, ki jih sem je še posebej pozorna, da jih shranjujem nekje druge. Torej, daleč od drugega sadja in zelenjave, ker pospešuje gnitje. Torej, shranjujte ga nekje druge, kot shranjujete recimo paradižnik, ker jabolko oziroma plin, ki ga oddaja pospešuje zorenje oziroma gnitje drugih sadržov in zelenjave. Najbolje, da ga shranite nekam nahladno, morda v temo, če imate to možnost in se osvežite z njim, kadar vam zapaše. Paradižnik večkrat rada povdarim, da ga shranjujemo v kuhini nasobni temperaturi, lahko je to na poltu in ga ne shranjujemo v hladilniku, ker tam izgubi svojo romo in svoj zelo, zelo dober okus. Tako da, če opazite, da ga imate preveč, pa ga uporabite čim prej oziroma ga lahko tudi uložite, ali naredite svoje omake. Poleti se najraje osvežim svežim sadjem in zelenjavo, priznam, z veseljem pojem tudi kumare, ker tako, In pa tudi borovnice so letos postale en tak hit, eno izmed mojih ljubših sadij. Kaj pa vaše, katero je vaše najljubše sadje? Dejte mi napisati spodaj, mi se pogledamo spet naslednič v Bolje za okolje. Uživajte, imejte čudovit dan in se vidimo prihodnič. Čau, čau!